Hola, bon dia. Com vegeu, ens trobem a l'hemicicle de les Corts Valencianes. Acabem fa uns minuts l'últim ple d'aquesta setmana, un ple que ha estat marcat especialment per al debat de pressupostos per al 2018 i que això vol dir que una vegada obert aquest debat, doncs, l'últim mes de l'any, estarem immersos en, en negociar, intentar arribar a, a acords per a poder canviar la vida de les persones i que els pressupostos de 2018 reflexen aquestes demandes de, de la societat valenciana, especialment en polítiques social, que és en el que nosaltres hem centrat el nostre discurs. En quant a la vida parlamentària, jo crec que és molt important també tindre en compte el treball que hem fet aquesta setmana en comissions, sobretot en la comissió d'indústria, en la que... Hem aprovat una proposició no de llei que varen presentar fa uns dos mesos i que és una proposició de, no de llei que el que fa és eh, fer propostes per a millorar el creixement i reforçar les pimes, que són un sector fonamental en la nostra comunitat valenciana. Però com saben, la nostra vida no acaba només ací en les cor Valencianes, sinó que tenim companys i companyes també al Congrés i en el Senat. I en el Congrés creguem que és destacable, aquesta setmana, pues, una proposta que han fet per a lluitar contra els efectes devastadors que està tenint la sequia en tota Espanya, però especialment també en la nostra comunitat. I en quant al Senat, nosaltres continuem en el nostre discurs per lluitar contra la corrupció i per millorar aquestes institucions i democratitzar-les. I en aquest sentit hem presentat una proposta per a millorar el, el Tribunal de Contes, fer-lo més transparent, que puga anar més enllà i que puga lluitar de manera més efectiva contra la corrupció i el frau, que és una que hem patit durant tantíssims anys del Partit Popular i que a dia d'avui continua a ser en primera pàgina en, en les notícies. He assegut bàsicament, les principals eh, qüestions que hem debatut esta setmana en les institucions, però, com saben, la vida continua, continuen les institucions, nosaltres no parem, i continuem obrint portes i intentant canviar la vida de les persones.